Thank you. Més de 150 persones, entre dinamitzadors, gestors de Púntic i personal de l'administració, es van donar cita a l'edifici mediàtic del Cibernàrium en la jornada de dinamització de la Internet Social 2012. Una trobada marcada en guany per la celebració dels 10 anys de la xarxa Púntic i que va servir per marcar les línies de futur del projecte. El director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Carles Flamaric, i el director del Cibernàrium, Jordi Roca, van ser els encargats de donar la benvinguda als assistents. Minuts més tard es presentava la nova aplicació de realitat augmentada de Puntic que permet visualitzar al mòbil quin és el punt més proper a la nostra ubicació i com arribar-hi caminant, amb transport públic o en cotxe. A continuació es va donar pas a la primera de les taules de treball. Sota el nom, els Puntic i l'impuls econòmic van participar-hi Neapolis de Vilanova i la Geltrú, el Citirat de Cornellà, Sant Feliu Online i l'associació Xarcont, també de Sant Feliu de Llobregat. Música El descans va servir per al networking. Els participants van poder conèixer de primera mà projectes, empreses i entitats que estan contribuint en el desenvolupament i construcció del model de futur de la xarxa Puntic. Teambox, Novelo, Actic, Robòtica, Catroid van ser alguns dels presents durant la jornada. També hi va haver temps per les felicitacions i per reflexionar sobre què i com és la xarxa en aquest videomató. Per què trobades? Per què la paraula trobades? Perquè per mi la xarxa no deixa de ser doncs, les trobades, les trobades amb la resta de gent d'altres telecentres, d'altres punts TICs. Des de fa 7 o 8 anys que estic en aquest món, a Televall, Doncs la xarxa punt TIC són les trobades amb la resta de companys. He escollit el Fashion TIC perquè les TIC poden ser molt fashion i podem trobar moltes paraules interessants relacionades. Però és per no oblidar que no és una moda passatgera, sinó que l'estic en definitiva han de ser una eina doncs, per, per activar, per, per incloure i per, per moltes coses més i que, bueno, que a vegades doncs, són, són molt, pot semblar molt superficial, però cal indagar una mica més i anar a l'arrel, anar a la placa base del sistema. Felicitats! Diversitat, per què triu diversitat? Perquè la xarxa et permet de veure, sapiguer i aprendre de tothom i ensenyar a tothom. Doncs he triat la paraula dinamització perquè penso que des dels telecentres s'ha de dinamitzar tots els sectors, des de la vessant d'oci, com d'ocupació, com de formació, com tant d'altres. I moltes felicitats pels deu anys. Jo he triat la paraula canvi perquè penso que és el moment que estem vivint, un canvi no sé exactament cap a on, però està en un procés d'evolució i doncs bueno, a veure si continuem i sabem seguir el ritme del temps que ens toca viure. Per tant, felicitats a la xarxa Puntit pel 10 anys i no res, canvi. Perquè Aquestes jornades o millor molta de la tasca que es fa a vegades és, eh, funcionen com a parador de, de totes les sessions i, i tots el, els projectes i, i tasca que es fa el dia a dia. L'únic que em qüestiona és deixar-nos un aparador de vestits massacats. que millor no tothom podem comprar-ho. Des quedarem només mirant els vidres. Amb tot això, felicitats, puntic. La segona taula sota el nom Innovació Social va comptar amb la presència de la Fundació Teleball de Ribes de Freser, el telecentre de la Ribera d’Ebre i l'associació per joves TEP del barri barceloní del Raval. La taula Ocupabilitat i TIC va ser l'encarregada de tancar la jornada. En aquest cas van participar INSERCOP, el Punt Òmnia Futur de Lleida i l'àrea de Societat de Coneixement de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació. La jornada va servir per retobaments en persona, però també va ser més online que mai. Més de 200 persones van seguir la jornada per streaming i Twitter també va treure fum. Al voltant de 100 persones van fer més de 500 tuits relacionats amb la trobada durant tot el dia. Alguns però també ens van deixar les seves opinions al vídeo mató. He triat la paraula Compartic perquè associa dos conceptes, que és el de compartir experiències i que és el que fa molta gent quan ve el, el Punt Omni, el Punt tic. i Tic, que, bueno, que és la paraula que engloba una miqueta doncs, el, la feina que, que fem aquí, no? de, de les tecnologies de la informació i la comunicació. I re i, bueno, i felicitar per 10 anys de, de, de xarxa i, i, bueno, i per molts més que puguem viure. Gràcies. He triat la paraula innovació perquè la CSA Puntic sempre ha estat a la guai dels canvis socials, econòmics culturals. I ara aquesta tasca és més important que mai, adaptar-nos a la nova realitat. Innovar, arribar més junts sempre. Hola, he triat aquesta paraula virtualitat augmentada perquè molta gent ens coneixem per manera virtual i aquesta és una manera doncs, de desvirtualitzar i també eh, perquè bueno, estem fent aquesta aplicació realitat augmentada i, i m'ha fet pensar de fer una combinació. Per mi considero que és una xarxa de xarxes que integra des dels seus inicis eh, diferents eh, realitats com són la xarxa de telecentres, la xarxa Òmnia i d'altres xarxes que, que fan, eh, estan integrades en el concepte de xarxa. xarxa.it i, i crec que és la millor definició que pot ser eh, vull aprofitar també eh, l'ocasió per, per dir que per mi eh, jo estic molt content a nivell professional de poder participar d'aquest projecte que a nivell personal eh, m'ho emplia satisfacció i aprofito també per felicitar aquest aniversari que fa la xarxa Puntí i encoratjar tothom a continuar fent-la visible, present al territori i ampliar-la més enllà dels eh, 600 i escaig telecentres o que ja tenim. Gràcies. Doncs he escollit la paraula cocreació perquè crec que realment en moments com els que vivim doncs ens hem d'unir iniciatives interessants i que agreguen valor a, sobretot a generació de treball com puguin ser els Puntí i, i Novelló i una mica doncs, la idea és que tots ens unim a, a aquesta idea de co-crear i fer en conjunt coses que, que ens afegeixin valor i que ens ajudin a sortir de la crisi i l'aquest any. Innovació social, econòmica, però ja, i eh, he triat aquest concepte perquè crec que és important, és el que ens toca. Són 10 anys de treball, això mereixen una, una gran, una enorme felicitació a tots els membres de la Sassa. Les conclusions de la jornada van arribar de la mà del president de l'Associació Comunitat Redes de Telecentros, com Francisco Delgado, el director gerent de Telecentre Europe, Gabriel Rissola, i el director executiu de la Fundació Telecentre.org, Miguel Reinilla que per motius d'agenda no hi va ser presencialment, però va intervenir a través d'un vídeo. Innovació, coworking, xarxa, ocupabilitat, canvi, van ser algunes de les paraules més repetides per una jornada que un any més va servir per reflexionar i definir com ha de ser la xarxa puntic dels propers anys.